آه الآن الآن أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم الآن آه التسعة توقيت تونس نظن التسعة توقيت تونس العشرة توقيت آه أوروبا آه أهلا وسهلا بكم آه طبعا نتمنى اليوم ما كانش آه الطقس ياسر سخون عليكم وما اضطريتوش يعني تمشيو للتواليت باش تفطروا ولا تخبوا في بلاصة المهم نستناو شوية الناس تجي أهلا بيك تيوب أهلا بيك طبعا احنا كما وعدنا كل شهر رمضان نحاول باش نعمل مقارنة بين ما هو موجود في الإسلام وما هو موجود في الغنوصية. طبعا انقطعت عليكم معناتها في الفيديوهات عندي مده طويله ولكن بشويه بشويه نرجع للفيديوهات نتاعي طبعا هذول المباشر ما عنده حتى دخل بالفيديوهات اللي نعملهم على حسب المواضيع اذا هذه عباره على دردشه او حوار ليلي مع إن في رمضان الناس تسهر أهلا وسهلا أهلا وسهلا الناس تسهر واحد يحكي مع أحبابه ومع الأصدقاء ومع المخلصين للقناة نتمنى أنكم توزعوا الفيديو أكثر شي ممكن طبعا كان في مقدوركم هذه معنتها مسألة واضحة طبعا اليوم الموضوع اخترت أنما معنتها الأعمال بالنية بالنيات اللي موجود هذا حديث بتاعنا نحكيوا عليه وأنا نحب نركز على مسألة النية النية معنتها وأهمية النية وش نية النية في المفهوم الغنوصي خلي نزيدوا يتجمعوا شوية أشخاص حاولوا باش توزعوا الفيديو معنتها الفيديو معانتها والربط منطاع القناة والربط منطاع المباشر طبعا كل يوم نتلاقاو في نفس هذا الوقت نلقي الموضوع تقريبا من منعرفش انا نص ساعة نص ساعة نحكيو من بعد كان فما أسئلة عالسلامة عالسلامة عالسلامة آزول آزول آزول أمجد فالدمير هوسكي حداد يسر أشخاص باهي برينس نعرفو كينغ يسر أشخاص جدد يعني ما نعرفهمش. المهم آه طبعا نعرف اللي انا الغنوصيه يعني شويه نوعا ما ياسر ميحبوهاش وياسر معنتها يقولولي آه معنتها تكلم على حاجه اخرى تكلم على السياسه تكلم على الدين نقد الدين نقد الاسلام آه معنتها وبعدلنا على هذه الغنوصيه و وبعض خاصةً أكثر الملحدين أنتم تعرفوا الملحدين إحنا في العالم المتكلم باللغة العربية يعني يحبوش عقد الأمور وعندهم عقدة من كل ما هو حاجة مرتبطة بالدين أو مرتبطة بالروحيات إذا هذه معنتها المسألة باش نحكي عليها هي النية اهلا اهلا أهل عثماني خالد من الاطلس من المغرب اهلا وسهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك ناديه المهم نظن يعني انا تو معنتها انت باش نحاول نتكلم على الموضوع من بعد كان عندكم اسئله تنجموا طبعا تسالوا معنتها بعض الاسئله قبل ما نخدموا نحاولوا ما نتجاوزوش يعني ساعه من الزمن كل يوم في شهر رمضان نختنم الفرصة فهمت نغتنمو الفرصة نعملو هالمباشر هذا. المهم نظن ننطلقو سامحوني اه انظن نظن ننطلقو الضو نظن فما ياسر ضو نقص شوية الضو وجعلي عيني أنا الضو. خلي واحد نقص شوية الضوء. قومي صباحك. آه. المهم. آه. كما قلت لكم آه. المهم أزول أزول للناس الكل. عسلامة آه. آه. بكل المشاهدين آه كما وعدتكم أن في كل شهر رمضان أتكلم عن الإسلام والغنوصية وهذا العام آه نفس الشيء باش نعديه شهر رمضان كل يوم لايف يعني آه مع هذا الوقت تقريباً العاشرة توقيت أوروبا التاسعة توقيت آه شمال إفريقيا آه سوف نتكلم عن الأشياء اللي نجدها في الإسلام وهي أصلها غنوصي واليوم بش نتكلموا على النية وهمية النية عند الإنسان آه للعلم إن مصدر كل الأديان وكل المعتقدات وكل أنواع الإيمان المصدر متاحة غنوصي وإحنا فسرنا شنية هي الغنوصية هي الفطرة الحسية الإنسانية اللي موجودة في داخله من الولادة متاعه واللي معه مع, مع التربية ومع الكبر ومع الاحساس ومع المعرفة ومع الفكر ومع التعلم يحدث فيه جانب حسي داخلي يعبر عليه بكل سلاسة بكل سهولة بدون جهد هذا هو اللي نسميه احنا الغنوصية نجموا نضرب مثال على ذلك معناته نفهم اللي معناته ما هوش شنيا الغنوصية طبعا الغنوصية هي المعرفة أما المعرفة ليس بمفهوم المعلومات وإنما هي المعرفة الحسية نضرب لكم مثال بسيط حاول مثلا شيء موجود في الطبيعة اللي هو الماء مثلا الماء وتنجيه مثلاً آه نشوفوه بالنظرة العقلية أو بالنظرة العلمية أو بالنظرة آه الدراسات آه يبحثوا في مكونات الماء اللي هو مرة صلب ثلجي مرة سائل مائي لا لون له ولا طعم آه شفاف آه متكون من آه الهيدروجين والإكسوجان ويعني هذه الترتيب العلمي لمساله ما هذه نسميها المعلومه المعلومه ليس لها علاقه بالغنوصيه يعني ينجب اي كمبيوتر اي جهاز تكون فيه هذه المعلومات او الكتاب الكتاب آه يبدا فيه المعلومات العلميه للماء ولكن الماء ليس موجود امامك ليس له وجود مادي هي عبارة على أفكار عقلية لا أكثر ولا أقل ثم هناك ما يسمى بالوجود المادي الغريزي الماء كشيء موجود تلقاه في الأنهار تلقاه في البئر تلقاه في المطر تلقاه في البحار يعني هذا الماء يعني من الناحية الغريزية الطبيعية المادية الجسمية يعتبر يروي العطش يصلح للاستحمام معنتها تنجم معنتها تبرد به روحك في الطقس الحار كي تشرب الماء البارد وتنجم تسخن به روحك في الحر في البرد عندما يكون الماء ساخن يعني هنا علاقة مادة مع مادة هذا المسألة آه الثانية وهناك المسألة ما يسمى الحسية الحسية اللي هي الفطرية الماء هو خرير المياه اللي يعطيك الراحة اللي تشوف الجمال متاعه آه اللي ترتاح كي تكون بجنبه آه اللي معناتها يحقق لك ما يسمى الراحه النفسيه كما يمكن طبعا هنا الفطره الفتره قد تكون ايجابيه وقد تكون سلبيه يعني ايضا الاحساس بالخوف بالرعب بالعواصف بالغرق يعني هذا مساله حسيه لا هي علميه ولا هي جسميه هذا هو هذه هي مقصود بالفطره ومقصود بالغنوصيه طبعا احنا قلنا ان الايمان او ما يسمى الايمان او المعتقد قدر فما فرق ما بين الايمان والمعتقد لان الايمان هي تجربة شخصية بينما المعتقد هي ماهيش تجربة شخصية اه ضربت قداش من مثل في هذه المسألة انا وقتها اه نعيش التجربة نكون عايش تجربة ايمانية مثلا انا عند منمس خيط الكهرباء ويضرب الضوء أصبح أؤمن أن في ذلك الخيط هناك كهرباء إذن هنا حصل لي إيمان على خاطر ضربني الضوء بينما عندما يأتي شخص آخر من خارج البيت أو من خارج الغرفة ويدخل إلى البيت ونجي أنا نقول له هذاك الخيط فيه الكهرباء هو يصدقني خطرية ثقافيه ولكن هو ما يمسش الخيط ولكن يصبح عنده معتقد إن الخيط موجود فيه كهرباء يعني الاعتقاد امتاعه لا يعتمد على تجربة شخصية وإنما يعتمد على ثقة متبادلة مدامني أنا عشت التجربة الإيمانية هو صدقني وآمن اللي الخيط هذاك فيه ضوء. إذا المعت... الإيمان هي كانت في الحقيقة تجربة أه حسية بشرية أه في أول الوجود الإنساني وهذا الحس الإيماني تناقله البشر خاصة مع تطور اللغة خاطر الإيمان في الأول عندما الإنسان كان ميتكلمش كان كل واحد عنده إيمان خاص بهو شخصيا يعني كي يبدو زوز ميتكلموش ما ينجمش الطرف المقابل يعرف انا شنو نؤمن ولا شنو حسيت عندما نقول ايمان يعني يحس وانا ما نعرفش شنو معناتها يحس ولكن مع تطور اللغه وتطور وسائل التواصل بين البشر ولو ينقلوا الانواع الايمان نتاعهم ومن هنا بدا ما يسمى بالمعتقد تم بدا ما يسمى بالمعتقد اللي هو معنتها نتيجه الثقه اللي موجوده من بين الاشخاص سامحوني يا هذا يا سعد ثم شخص لازمني نبنسيه بلوكي به فوالا بلوكيتو بيش ما عادش قلقنا. ماسكي. أوكي. سيني عليه. أوكي. سيني عليه الامور تكون واضحة. أضوما الجراثيم. ما حاش تنشبههم. اللي قاعدين معنتها ما عندهم ما يعملوا، معنتها يستفيدوا ويسمعوا ويتبدلوا الحوار، ااا فريمون يعني ما عندهم حتى حتى مستوى. طبعا هذوما هم الجراثيم اللي موجودين في المجتمع بتاعنا مع الأسف. نعود للموضوع، الإيمان تكون بصفة فردية. المعتقد تكون بطريقة اجتماعية. عندما انا أنقل آه المعلومات انا أصبر انا عندما عندما أنقل المعلومات متاعي إلى إلى والآخرين يكونوا يكونوا يثقوا آه شخصيا شخصيا. آه معناتها يوقع ما يسمى المعتقد ثم جاءت الاديان اذا الاديان المصدر نتاع الاديان الكلها هي تعتمد على ايمان نتاع شخص معين اللي هو يسمى الولي يسمى النبي يسمى الرسول يسمى الامام يسمى اي حاجه اخرى فهمت مهما كانت الاسماء اللي نطلقها عليه يعني إنسان يعيش تجربة شخصية ثم ينقلها للي حوله ويصدق به وهنا يبدأ ما يطلق عليه الدين الحاجة اللي يعملها الدين الغلطة الكبيرة اللي يعملها الدين أنه يدون كلام ما يسمى النبي أو الرسول ويعتبره معنتها لا يتغير من هنا ياتي الانحراف الغنوصيه ترفض رفض كل مساله الكتابه لان الاحساس يتبدل من زمان الى زمن ويتبدل من مكان الى مكان اذا وتجينا شخص مثلا في القطب الشمالي ويشد الاحساس متاعو ويجعله في زمن معين هو حقيقه ويريد يفرضه على كل اللي يجيو من بعده فهو هنا يعني انحرف انحراف كلي على الفطره الانسانيه الطبيعيه التي هي في تطور معين فما بالك ان هذا الشخص يجي يقول اللي هو شافه في القطب الشمالي ينطبق على كل الكره الارضيه كما حال ما يسمى بالديانات السماويه الخرافيه التي جاءت في منطقه معينه من العالم وطرحت نفسها اللي هي صالحه في كل زمان ومكان. طبعا احنا هوني ماناش نلومو في من ياتي بهذه الاديان الذي وجدت في الشرق الاوسط، وانما نلومو في اللي جاوا من بعدهم وحاولوا معنتها يكتبوا هذه الاشياء ويجعلوها حقيقه. اذا هنا الدين هو شيء جامد. الدين يصبح جامد بينما الإيمان الطبيعي المتميز عند الإنسان هو إيمان متطور من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان هنا الإيمان أنا قلتها قدش من مرة الإيمان هي معناتها صفة يمتاز بها الإنسان لهذا رغم الانسان يعني اصله حيوان ولكن الانسان تميز عن الحيوان بعده عناصر ومنها الايمان، الايمان هي احد العناصر اللي تميز الانسان عن الحيوان، عمرك ما تلقى حيوان يؤمن او يعتقد او يتعبد او له دين او اي شيء اخر. وهك... وهكذا ايضا نفس الشيء هناك تمييز من بين الحيوان والنبات في المساله هذه نفس الشيء يعني نبات كل مكون حي او كل مكون في الوجود يتطور تطور طبيعي يصل الى فتره التطور نتاعو يتركه ينفصل عن الاول نتاعو يعني الاخر ينفصل عن الاول ويصبح كائن مستقل صحيح أن الإنسان أصله حيوان ولكن البشر هو ماشي وقاعد ينفصل كليا عن الحيوان لكي يصبح كائن قائم بذاته اللي هو الإنسان سامحوني إذا آه الإيمان هي ميزة من الميزات الأساسية للإنسان ولهذا نلاحظ أن الأديان عندها أكثر شعبية وأكثر شهرة من المعتقدات الأخرى التي لا تحتوي على الإيمان والنية نفس الشيء النية هي ميزة تميز الإنسان على الحيوان الحيوان يعني يتصرف تصرف غريزي بالغريزه، يعني وقت يجوع ياكل، وقت يقطش يشرب يتصرف تصرفاته كله غريزيه، ما عندوش نيه، النية مش موجوده، وإنما الإنسان معناتها عنده نيه، النية هي هي مهمة جدا، مهمة جدا، وفي العالم الإنساني عنا أشياء صنعها الإنسان صناعه مثل المال مثل السياسه مثل الاقتصاد مثل الدين هذه كلها صناعات بشريه ليس لها اي علاقه بالوجود يعني هي معناتها صنع بشري بينما الايمان هي فطره طبيعيه موجوده في الانسان والنيه هي فطره طبيعيه موجوده في الانسان ما نلقاوهاش في الحيوان ولا في النبات يمكن نلقاوها ولكن نلقاوها مش بالطريقه اللي عند الانسان مثل الوعي الوعي نلقاوه عند الانسان معناتها اكثر من عند الموجودات الاخرى يعني الانسان يوصل الى مرتبه من الوعي من الايمان من الاحساس من النيه تخليه يميز على ما يسمى الحيوان طبعا ليس كل الاديان معنتها كيف بعضها عندنا اخطر اديان موجوده هي الديانات ما يسمى بالسماويه اللي انا نعتبرها ليس ديانات خن... لان الديانات هما نوعين هناك ديانات نجم قوله طبيعيه يعني تطورت عند الانسان بطريقه طبيعيه وهي اكثرها ديانات لا تسمي نفسها ديانات سماويه وانما تسمي نفسها ديانات روحانيه وهي تبحث على الاجابه على الاسئله ما يسمى الوجوديه عند الانسان للتخفيف عليه في هذه الحياه امام الاسئله الوجوديه الصعبه. اما الديانات السماويه وهي بعيده كل البعد عن الطبيعه. لو ننظر الديانات الطبيعية، عندما نقول طبيعية ليس من الطبيعة وإنما طبيعية إنسانية كما مثلاً مسألة مثلاً الزواج أو التجارة بالبشر أو التعامل بالأموال هذه وقعت في مرحلة طويلة جداً بشوصل الإنسان إلى تنظيم الأسرة إلى وضع قوانين للزواج الى استعمال الاموال والتبادل يعني فتره طويله، اذا هذه نسميها الاديان الطبيعيه هي الاديان الطبيعيه الانسانيه اللي ظهرت بتطور طبيعي ونجدها هذه الاديان لا تنسب لشخص. بينما الديانات الاصطناعيه البعيده كل البعد سوى على الفطره الكونيه وعن الفطره الانسانيه هي ما تسمى بالديانات السماويه ولهذا نجد ظهورها يعني مره واحده يعني يخرج لنا نبي منا يخرج لنا نبي منا يخرج لنا نبي منا ويقول اللي كائن ما نعرفش عليه من فين اتصل به وقال له قول هكا وقول هكا إذن هذه الديانات السماويه هي في الحقيقه نجم نقولوا واحنا مذاهب او ايديولوجيات ايديولوجيات سياسيه كان الهدف منها هي السيطره على البشر هذه معناتها المساله المهمه اذا هنا توا احنا باش نحاولوا ندخلوا في الموضوع معناتها تطورنا المقدمه لان اول مره لا تقرأ لا ما نقراش توا تو سامبلومون يا ناديه ما نجمش نقرأ توا الأسئله أرجوك معناتها خليني نكمل الطرحه متاعي من بعد معناتها نجم نجاوب الأسئله لهم بالواحد الواحد إذا عذرا معناتها ما نجمش نركز في طرح الموضوع والحديث والقراءة الأسئله والإجابه عليها دمك عذرا للأسئله. أرجو معناتها ما بقاش ياسر 15 دقيقة نكمل طرح مسألة النية. أه إذا هوني الديانات هذه المصطنعة وإحنا طبعا اللي يهمنا هوني هو ما يسمى بالإسلام أخذ كثير من الأشياء ما يسمى الموجودة في الغنوصية وطبعا ليس هو وحده بل كل نجم نقولوا وإحنا كل الأديان السماوية أو ما تسمى بالسماوية سوى المسيحية سوى اليهودية سوى الإسلام اعتمدت اعتماد كلي على الغنوصية لماذا؟ لأن يعرفوا اللي الغنوصية هي تمس داخل الإنسان يعني هما وظفوا كما تعملتوا الحركات الإسلامية والحركات المسيحية والحركات اليهودية الصهيونية الكلهم يعتمدوا على المخزون الفطري او ما يسمى بالمخزون الايماني لدى الانسان لخوفه من ما بعد الموت للتغلب على مصاعب الحياه لكل هذه الامور ويوظفون تلك الامور لمصلحتهم الخاصه اذا لا لا فما حتى مشكل فما حتى مشكل المهم خلينا نكملوا معناتها المسألة باش تكون الأمور واضحة إذا خلينا نرجع مسألة حديث عمر بن الخطاب اللي يقول فيه عن عن عن طبعا هو راوي عن محمد "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" هنا حبيت نقول نقطة مهمة مع الأسف إحنا اللادينيين آه، الغنوصيه باختصار هي المعرفه الحسيه يا علي علي وتنجم ترجع الاول الفيديو فسرت هذيك المساله وارجوكم ما عادش تكتبوا الاسئله حتى لين نكمل الموضوع من بعد تنجم آه، تسالوا المساله اذا حديث عمر هذا الذي معن رواه عمر طبعا هو مش بتاع عمر وانما مروي عن عن محمد على وهو حديث صحيح يعتبر ايش يقول يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى طبعا الى هنا يتوقف النص الغنوصي ولكن كيف الاسلام مثله مثل كل الديانات يحاولون ان يسرقون من الفكر الغنوصي الفكره الرئيسيه ويوظفونها لصالحها اش يقول بقيه الحديث؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث او القولة هذه غنوصيه. ثم يضيف فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن هوني ربط النية بالإيمان بإله الإسلام محمد الرسول محمد، ويربط ما يسمى النية لصالح الدين وفرائض الدين. يعني أنت كي تحج كان نية متاعك كانت طاعة لمحمد اللي مات عند 1400 سنة وطاعة لرب محمد أنت تسمي حاج، ولكن كان حجيت وأنت على خطرك لازمك تحج لأنه فرض هذا يعتبرك حجك باطل. لو حجيت لأن الناس باش يقولوا عليك حاج فهذا حجك باطل فهمت؟ لو حجيت من أجل مثلا فما بعضهم يحج باش يشوف شنية المنطقة هذيك زيارة وسياحة فحجوا باطل، وهذا ينطبق على كل ما هو موجود في الدين الإسلامي، مثل مثلا الصوم أحنا توا فما ناس تصوم علاش تصوم؟ تقولها علاش تصوم؟ تقول لك خطر الناس الكل صايمة هذا يعتبر فاطر على حسب الدين الإسلامي طبعا أنا منش نتكلم على الصيام هذاك موضوع آخر الصيام وفكرة الصيام شنو شنية بالضبط وشنو الصيام الحقيقي احنا نهاء نتكلم على النية ولا مثلا تصلي الخطر صاحبك قال لك هيا قوب صلي أو تصلي الخطر الناس كل تصلي أو تصلي لأنها لازمك تصلي حتى ولو إنك مثلاً تعمل حاجة من الفرائض الإسلامية لأنك تعودت عليها فهذا يعتبر يعتبر يعني أن العمل متاعك باطل إذا هوني النية اربطها الإسلام معناتها الإسلام جعل النية مرتبطة بهدف معين هو الأمة الجماعة الخليفه، الدين الاسلامي، الحروبات نتاع الاسلام معناتها اللي يعمل فيهم، غزو العالم، يعني وجه ما يسمى بالنيه اللي هي في الاساس غنوصيه، شنو هي تقول لك هي الغنوصيه؟ يقول لك الغنوصيه تقول لك معناتها كي تعمل حاجه لازم تعملها بنيه معناتها تكون معناتها صادقه من الداخل نتاعك تكون بها الخير. مثلا وقت تعاون انسان مش تعاون انسان باش يشوفوك الناس ولان هذاك الشخص محتاج للمساعده بالفعل، انت عندك الامكانيات باش تعاونو اذا باش تعاملو معنتها لان ايمانك ان هذاك الفعل يعني هو فعل خير هذه هي النية الصادقة، هنا باش نركز على نقطة جدا مهمة، طبعا مسألة النية ما يسمى آه آه معناتها النيه لها دخل حتى في القانون ما يسمى بالفرنسي يعني بالفرنسيه لاتونسيون لاتونسيون يعني حتى في القانون لو ننظر الى القوانين انسان عندما يرتكب جريمه ولا يقتل الانسان نقول يرتكب جريمه مثلا يقتل الانسان ديما نبحثو على النيه يعني الحاكم الحاكم وقت يحكم على إنسان بعقاب ديما يغزر ما هو سبب الفعل اللي قام بها يعني هذه جدا مهمة لها دخل كبير في تحديد العقوبة مش كما إنسان قتل دفاع رغم اللي هو قتل قتل دفاع عن نفسه أو على جماعة وفما إنسان اقتل لانه عنده حقد او كره للشخص هذاك، او عنده غايه اخرى غير الغايه الاساسيه. هنا هي الفكره نتاع والحاجه المهمه لو ترجعوا انتوما لانفسكم، لذواتكم، لشخصيتكم. تو تلاحظوا ساعات ما ننتبهوش لها اول حاجه الايمان والنيه صحيح تولدت فينا احنا كبشر، يعني عنا، عنا القابليه لتطويرها وتفعيلها لكن الانسان وقت يولد حبر ما يتولد وقت يمشي مثلا يرضع امه ما هوش يرضع بنيه هنا يتصرف تصرف مازال مداركه العقليه يعني النيه والايمان وعده صفات اخرى موجوده حسيه عند البشر لا تكون الا بنمو ما يسمى العقل كما ان التطور المادي آه للأحياء أدى إلى ظهور الحيوان وتطور آه الحيوان أدى إلى ظهور الفكر أو ما يسمى العقل أو الإنسان العقل فالبشر طوى صحيح منذ مئات الآلاف من السنين أو حتى نص آه 500 مليون عن يعني نصف مليار سنة الإنسان لم يتطور كثير جسمياً ما تطورناش ياسر من اللي الإنسان اكتشف النار يعني يمكن بعضهم يقول مليون سنة الإنسان لم يتطور كثير جسمياً وإنما التطور المتسارع للعقل أنتو ما شوفوا غير في المئات السنة الأخيرة التطور العقلي لدى البشر غير شوف ألف سنة قداش الإنسان كاتب من كتاب يمكن لو نجي نحطوا الكتب الكل آه يملاو كيما نقولوا وإحنا عماره او عمارتين فهمت مكتبه مكتبتين كانوا فما اربع خمسه مكتبات توا فما مئات الالاف من المكتبات كل يوم الاف الكتب تكتب ومع ما يسمى وسائل التواصل الاجتماعي يعني الكتابات والفكر اصبح لا حدود لها يعني نجموا نقولوا احنا الزخم الفكري البشري في الميات السنة الأخيرة كان جدا قوي وما زال في المستقبل أكثر ما زال في المستقبل أكثر إذا التطور الفكري هو تطور سريع جدا الإنسان يعني قاعد يتطور بطريقة قوية ومع التطور الفكري تطور ما يسمى الاعتقاد أو الإيمان نفضل كلمة الإيمان والنيه يعني وما يسمى ايضا بالوعي الوعي الانسان قبل ساعات يعمل حاجه ما يعرفش علاش عملها حتى الطفل الصغير ساعات يعمل حاجه ما يعرفش علاش عملها انسان كي يعمل حاجه وما يعرفش علاش عملها هو انسان يا اما احمق مجنون او ابله او فهمت مع أنت هذه مساله طبيعيه من المقط الأساسية في دراسة علم النفس والفلسفة عملوا تجارب فيما يخص ما يسمى أو النية اكتشفوا مع شافوا معنا بالتجربة أن الإنسان ما تنجمش تكون عنده زوز نيات كما ما ينجمش يكون عنده زوز إيمانات لازم حتى ولو عنده زوز نيات لازم وحده تطغى على الآخر يعني مستحيل مثلا أنا اا آه كي معناتها باش نهز هال آه العلبه بتاع السجائر النية متاعي ما تكون كان واحدة فهمت؟ يعني يمكن نشك نتكيف ما اما انا باش نتكيف فهمت؟ اذا النية لو الانسان معناتها بالوعي متاعه بالوعي لازم يكون واعي، اهمية الانسان في الوعي، حاجة بلاش وعي هاو الكمبيوتر ما عندوش وعي، عنده قيمة ما عنده حتى قيمة فهمتني؟ مش ما عنده حتى قيمه، عنده قيمه. عنده قيمه، ولكن لا ي... لا تساوي قيمة الوعي الإنساني، يعني الشيء عندما نرتكبه بوعي مش كيما الشيء نرتكبه بدون وعي. طبعاً ثم ساعات هناك ما يسمى النية المتعودين عليها، خليني نرجع للنقطة مهمة، أن الإنسان يولد فيه قابلية النية. ولكن لا ولكن تتطور علاش تتطور؟ كل ما تكون عنده هذاك علاش معناتها الفلاسفه يقول لك النية هي نتيجة الأفكار يعني تحرك الأفكار والممارسة والتربية وكل هذه الأمور كل هذه الأمور تخلي عندك أنت نية تتطور نتاعك ولكن أنت لاحظ اعمل تجربة مع نفسك كل حاجه تجيب باش تعملها شوف النيه متاعك شنو مثلا نضرب لك مثال أه باش تكلم مثلا ماشي في الشارع عرضك انسان باش تقول له نشعل سيجار باش نشعل السيجار فهمت تشوف علاش قلت له نشعل هل انت بالفعل محتاج باش يشعلوا لك السيجاره ولا عندك نيه خلف هذيك النيه متاع تشعل السيجار ومثلا تحب تجبد الكلام تحب تتعرف يعني تستعمل ما يسمى اساليب ملتويه يعني هذيك تتسمى النيه الخبيثه وهذيك هي الاخطر هذيك هي الاخطر لازم تنتبه عندما مثلا انت صايم وتجي في الشارع تخرج دبوزه ماء وتشرب هل انت خرجت دبوزه الماء باش تشرب هل لانك بالفعل عطشت وتحب تشرب يعني ما عندكش نيه خايبه والا خرجت دبوسه الماء في منطقه فيها اسلاميين ولا مسلمين باش تستفز شعورهم هنا تولي لا فرق بينك وبين المسلم لان اغلب المسلمين اغلب المسلمين يتصرفون بنيه خايبه حتى وتشوفك تفطر يجي يعمل لك عركه علاش باش يظهر روحه اللي هو صايم يقول لك تفطر قدامي علاش تفطر قدامي فهمت ما تحترمش المسلمين إذا هو فاسد، النية متاعو فاسدة، فهمت؟ أنت نفس الشيء، لو أنت شعلت سيجارة أو شربت الماء، يمكن سيجارة تقلق الناس الآخرين، ولو حتى مش في الصيام، يعني حتى في في الإفطار، ما عندكش الحق تجي تدخن سيجارة قدام أشخاص آخرين، يمكن يكونوا ما همش، معناتها مدخنين، يعني المسألة هذه يعني أنك تولي ما عادش فرق بينكم يعني تحب تظهر روحك اللي أنت فاطر إذا نيتك أنت كملحد أو لديني أو غير مسلم عندما تفطر قدام المسلمين بنية أنك تظهر روحك اللي أنت فاطر هنا لا فرق بينكم بين المسلم اللي لك عركة على خطرك أنت فطر قدامه تولي الزوز متساويين في خبث النية حتى في العلاقات مثلا في الفيسبوك في الحياة العادية واحدة مثلا تشوفها علق التعليق ولو واحد علق تعليق تجي تعمل له لايك شنية النية متاعك من لايك هل أنت بالفعل اللي كتبه أو اللي كتبته هو ل... ل... عجبك المحتوى اللي كتبته أو نيتك أنك تجبد معها موضوع او تهيئ او تلفت الانتباه لنفسك. وهنا، وهنا هي المشكلة الكبيرة. هنا فين تتلوث النفس متاعنا، أو ما يسمى الوعي متاعنا، ونوليو إحنا في الحقيقة، نحاربوا في الإسلام أو نحاربوا في الأديان، ونقوم ما تفعل هذه الأديان وما يفعل هذا الإسلام. نفس الشيء. غير إحنا بدنا كنا نضرب بكورة بيضة ولينا نضرب بكرة حمراء. الضرب موجود وهنا كما قلت لكم النية تتطور مع الإنسان ومع درجة من الوعي والفكر والتخمام لازمك تفكر ولاحظ حاجة حتى في علم النفس يقول لك النية هي أول حاجة تخطر على بالك يمكن الناس ما يعرفوهاش تأكد بشعور وبلا شعور أي حاجة تعملها، أي حاجة تعملها أي تصرف تتصرفوا أي كلمة تخرج من فمك إلا ولها نية يعني أنت تعرف علاش قلت هذاك وأنت تعرف علاش عملت هذاك، رغم اللي تتظاهر ساعات و... وتتمسكن وكذا ولو حتى ساعات يوقع لك شك. سواء عملت على خاطر هذا ولا على خاطر هذا لكن تتركز تركز مع نفسك تلقى منجموش مستحيل يكون عندنا زوزنيات نيات في نفس المستوى مستحيل كما المستحيل يكون عندنا ايمان في نفس المستوى يعني ايمان هكا وايمان هكا من بالبنين نو no. فهمت لازم وحده تطغى حتى يقول لك معناتها في علم النفس يقول لك مستحيل ااا أه دو يعني زوز نوايا يكونون في نفس المستوى لحظة فعل شيء أو قول شيء. مستحيل. في نفس الوقت في نفس الفعل يكونوا في نفس المستوى، لازم وحدة تطغى على واحدة وفي الغالب النية دي ما ظاهرة للإنسان. طبعا الطرف الآخر ما يعرفهاش. تعمل روحك كي عملت لايك طبت عملت لايك ولكن انت عندك نيه خايبه فهمت ولا تكلم واحد ولا تعمل روحك طيحت حاجه نتصرفوا في حياتنا العاديه وهذا ايش كنا نعلم هنا علم هنا في الحقيقه الدين هذاك علاش في المجتمعات المتطوره والمتحضره الناس ما عادش تخاف من الناس ولات الناس اكثر شيء تلقائيه في تصرفاتها وتقول لك لا طونسيون تقول لك يعني كيما نقول حتى باش يقول لك حاجه خايبه مثلا نضرب لك مثال بسيط جدا ساعات انت تقوم الصباح يعرضك واحد يضحك لك في وجهك ولكن في قلبه في داخله يبدا يسب فيك الضحكه نتاعه رغم اللي ضحكه واهلا وسهلا وصافا صافا صافا انت تحسها يعني ما تعجبكش رغم اللي معناتها لو نصوروا العمليه من الخارج يقول هذا علاش هاو يحبوا ياسر فهمت عليش الاخر يكرهوا على خاطر احنا كبشر الاحاسيس نتاعنا من الداخلة. ما ياتي من القلب يذهب الى القلب وما ياتي من الفم فمتى يتوقف عند الاذن مش كيما انسان ساعات انسان ما يضحكلكش يتعدى من قدام دارك وما يضحكلكش وما يضحكلكش وما يسلمش عليك ولكن تحس اللي هذاك الشخص يعجب أو بيه، فهمت خاطر ما عندوش نية خائبة، لا، فما فرق ما بين النية، فما فرق ما بين النية والانتباه، هناك فرق، طبعا هنا دي ما نقول يا نبيل مراد بالفعل فما دي ما يترجم النية الانتصام يترجمه على هو انتباه هو انتباه أو تفطن أو يقظة، لا. فما فرق فهمت إذا الم... هذه القلب القلب القلب ليس له دخل أصلا كل شيء في المخ هذه مسألة القلب هو مركز التفكير والمشاعر هذا كله كذب في كذب ليس له أي أساس من الصحة العلمية كل شيء يتمركز في المخ آه به به إذا خلينا نواصل سي كملنا تو يمكن تسالوا سؤالات بتاعكم يعني نكمل نقطة أخيرة إذا حاولوا باش تنتبهوا الانتباه طبعا عندما نقول الانتباه للنية مش الانتباه الانتباه للنية لأي فعل تعب وحاول باش تحسن النية متاعك يعني إنسان عرضك في الشارع فمتكره ما تسلمش عليه مش لازم تضحك له في وجهه فهمت يعني النيه آه وزده طبعا حتى القران فما ايه قرانيه تقول فهمت آه معناتها ان الله معناتها يحاسبكم بما كسبت قلوبكم او لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم فهمت ولا يع معناتها يعاقبكم ولا ينزلك بما صدر منكم معناتها المهم هي اللي كسب قلبك اللي النية نتاعك شنيا، إذا احنا نشوفوا 99% من المسلمين يصوموا معناتها لو نفترضوا أن الإسلام صحيح والدين صحيح، الصيام نتاعهم كيفوا كيف بلاش، والصلاة نتاعهم كيفها كيف بلاش، والحج نتاعهم كيفها كيف بلاش، إذا أيها المسلمون، أيها المتدينون، اه تعلموا دين ربكم. واعرفوا ان النية هي المهمة، يعني أنت علاش تصوم، أنت ماكش عارف أصلاً علاش تصوم. سوم على خطر قالوا لك على خاطرك مسلم، على خطر عائلتك قالوا لك هكاكا وكذا وكاهو، وما تعرفش علاش تصوم، وشنية معنى الصيام، وشنية معنى آه فهمت الصلاة، وشنية ما تعرف حتى شيء من هذاك الشيء، وإنما كالأنعام بل أضل سبيلا. إذا نكتفي بهذا القدر. آه كما قلت لكم آه النية هي أهم شيء بالنسبة الأنتي اللي ديني خاصة لنا نتكلم للملحدين آه يعني ما تتحاولوش آه معناتها تبدلوا آه حقتكم آه اللي كان ضد الكفار وتتوليوا ملحديني واللي حق حقتكم ضد المسلمين أو الأديان الأخرى شكرا على المتابعه وخليني نقرا الاسئله ونحاول معناتها نجاوب على بعض الاسئله. باهي كاختاجينوا الغنوصيه ترى الخلاص في العقل والمعرفه التامليه وليس في الوحي، طبعا. طبعا هو بالعوده الى الذات الى الطبيعه، كما قلت لكم يعني الغنوصيه تنظر الى جمال الشجره، الى جمال الورده، إلى الإحساس والأحاسيس وإلى الأشياء الداخلية هل القلب هو مركز التفكير أو المشاعر؟ لا القلب هو مضخ للدم بدليل عشرين ألف واحد بدلوله قلبه وما تبدلتش المشاعر بتاعه خلاصة القول يجب على الإنسان أن ينتبه لنيته وأن يفكر بإيجابية تجاه الآخرين بالفعل محمد طالبي هذه هي المهمة ولو تشوف روحك يعني عندك نية خائبة حاول باش تصلحها الإنسان يصلح نفسه وأنا خدمت على المسألة هذه وتخرجت من الإسلام بالفعل كانت عندي نية خائبة في نقد الإسلام من بعد بشوية بشوية, بشوية تفطنت لهذه النقطة وعملت يعني مجهود كبير حتى لين ولات التصرفات متاعي تصرفات طبيعية ليس تصرفات دونية خبيثة كيفاش تفسر فلسفة الغنوصية بالرغم أن الإسلام سطحي وكما قلت انت فكره الاسلام جاءت عن طريق الغنوصيه كل الاديان جاءت عن طريق الغنوصيه كل الاديان وتقول لي الاسلام سطحي اي اسلام فما ألف اسلام صحيح معناتها الاسلام اللي مع ألف 1400 سنه وحتى ربع العالم لا يمكن ان يكون سطحي كما تتصور كما ان فما مذاهب اسلاميه جدا عميقه في الصوفيه وفي الفلسفه ومذاهب يعني جدا عميقة كما مثلا إخوان الصفاء والمعتزلة وبحثوا المسائل العقلية والمسائل النقلية ومعنتها وتعمقوا في هذه المسألة طبعا الإسلام اللي عندنا توا هو مجرد قشور ليس له أي قيمة والإسلام لم يعد له لب اليوم ولم يعد له أي قيمة ولن يعد له أي قيمة الإنسان المسلم اليوم هو إنسان ضايع و... وما عنده حتى قيمة أزول كريمة رأيك في الأمراض النفسية وما الطريقة المثلى سلوكية للتخلص منها أه هنا على حسب كل المرض فما عدة أمراض نفسية هو الأمراض النفسية كلها رأي يمكن علاجها يعني بوحدك لازم تحدد المرض شنو؟ مثلا أه ولفهم هناك أمراض نفسية أه نجم نقولوا مكتسبة وهناك طبيعة فينا مثلا ثم الناس طبيعة نتاعو مثلا يكذب. طبيعته فهمت يكذب يحب يكذب يموت على الكذب هناك كيفاش يعالجها من ينجمش يعالجها هذه مع طبيعه فيه ما ينجمش اذا يتجه نحو التمثيل مثلا باش يحاول يف... ولا مثلا يتجه نحو تضحيك الناس فهمت يعني ويركز على الكذبه نتاعو باش الناس تفهم اللي هي كذبه فهمت وهنا ولي موهبه فهمت راه رو... ما فماش حاجه خير وشر ما فماش طوى انا مواطن نقتل كل الجراثيم في الدار نتاعي هاني يعني عملت بعمليه اباده جماعيه لكل الجراثيم ولكن شن هي النيه نتاعي هي تنظيف الدار الدار تاعي تولي نظيفه مش النيه نتاعي نقتل الجراثيم هذه كذلك هي الحياه بان يجب ان يكون تنوع في العلم لكن لا ترى ان هناك التنوع يجلب معه عنصورية والكراهيه والطبقيه وان كل البشر مجموعه واحده بدون تنوع تقسيم سيكون أفضل وسيقدم نحو المستقبل جيد لا ليس صحيح آه لو ينتهي الصراع يا موها 777 سبعة سبعة سبعة لو ينتهي الصراع ينتهي التقدم لا شيء ينمو إلا في الصراع أحنا كنا مش كيف كيف من نكذبوش على رواحنا كل واحد عنده موهبة في حاجة معينة لازمنا نكونوا مختلفين صراع الأفكار آه هم اللي يخليونا نتقدموا لو أنت ساقيك متساوين ما تقدمش ساق على ساق ما تنجمش تمشي، كيفاش تنجم تقدم كان جات تقول لي كان جا ساقيك الزوز واقفين في نفس في نفس المكان، هل تنجم تقدم؟ لا، لازم فما واحد يسبق الاخر، واحد يسبق الاخر، كل شيء بالحركة، الحركة وقت الحركة لازم وحدة تسبق وواحدة توخر، وحدة تسبق وواحدة توخر. ما فماش احنا كبشر، فهمت؟ نكملوا بعضنا راهو، نكملوا بعضنا احنا كوعي. هذايا معناتها موضوع الوعي تو فيه يعني هذايا موضوع مهم في الغنوصيه. أه ما رايك في احمد عصيد وما مستقبل اللغه الامازيغيه منظورك الخاص في ظل وحش العولمه اجتاحت العالم وهل انا منتوج ثقافي يمكن وهل أه لنا منتوج أه في الحقيقه المنتوج الثقافي بتاعنا جدا ضئيل وما لم تدخل الامازيغيه الى جوجل خاطر أه اللغات اللي ماهيش باش تكون في جوجل ترانسليتر في المستقبل سوف تموت لازم الأمازيغية تدخل جوجل ترانسليتر وأحمد عصيد إنسان مناضل لا فيه رغم الظروف ومعناتها نتفهم هذا الشيء وفي الحقيقة الوضع نتاعنا إحنا كأمازيغ الحقيقة حياة أو موت هذه آخر فرصة عنا محمد طالبي لو تحدثنا تح... عن قانون التجاذب هذاك موضوع اخر احنا نحاولوا باش نقعدوا في ال نحاول نطرح الموضوع من ناحيه الغنوصيه اما في رمضان باش نعمل المباشر فيما يخص الغنوصيه والاسلام هل الوعي منفصل عن الجسد بحيث لا يموت بموت الانسان آه هذا موضوع اخر ايضا الوعي هل هو صادر عن العقل آه وهل ام هو ام العقل انه العقل هو اللي يجذب الوعي آه هذا موضوع زداء آخر خلينا في الموضوع ما هو الخلاف بين المعتزلة والسنة ما هو الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة آه الاختلاف من ديناتهم هو استعمال العقل أو النقل المعتزلة يستخدم العقل والسنة يستخدم النقل آه هل يمكن ترويض التراث الإسلامي آه طبعا هو روض عشرين ألف مرة عبر التاريخ وما زال يروض انا ارى معناتها كل الطرق مفتوحه لان احنا مش كيف كيف وكل واحد فما اللي مازال محتاج ولكن الحل الوحيد هو الفصل عن الاسلام كليا لان الاسلام اصبح مرض نفسي خطير. الفعل الاخلاقي المحض من فعل خالص النيه دون الطمع في اجر وهذا الفرق بين الاخلاق الدينيه والاخلاق الانسانيه طبعا سو في تختجموا بالفعل. يعني محاربة الشر من أجل الشر ليس محاربته لأنه حر حلال وحرام أو طمعًا في جنة أو خوفًا من نار، ما هو نوع الإيمان الذي تحتاج تحتاجه ولماذا نحتاجه؟ كل إنسان يختار الإيمان الذي يحتاجه على حسب مستواه العقلي وعلى حسب مستواه النفسي وعلى حسب الوعي متاعه، المهم أنه يكون الإيمان متاعك يقدمك للأمام ويعطيك حلول ويعطيك دفعة. لنفع الإنسانية، أما الإيمان اللي يقدم يوخرك التالي ويخليك تتعدى على الناس وتتعدى على حرية الناس، هو إيمان لا يصلح. أن بجميع الحركة كلمة غنوسية ومصدرها. المعنى المعنى الحرفي لكلمة غنوسية هي المعرفة ومصدرها يقولون يوناني ولكن هي أقدم من اليونانية تأتي من الحضارة ما يسمى واد السند اااااااااااا مرحبا ليست المشكله في صراع الافكار بل في فرض الافكار، فرض الافكار ميزه المجتمع العربيه. رايك في علاقه علامه الساعه اللي قالوا الشيوخ انها صارت. لا مرحبا ليست المشكله في صراع الافكار بل في فرض الافكار، طبعا صار نايت بالفعل صراع الأفكار النقاش تبادل الأفكار في حتى مشكلة لكن فرض الأفكار أنا وقت نناقش مع إنسان ليس الهدف متاعي أني نقنعه بفكرتي وإنما الهدف متاعي هو أن نوضح له كيفاش أنا مفكر ونعرف هو كيفاش هو يفكر يعني عبارة على أني أنا مقابله وهو مقابلني وانا نحاول باش نوصف له وجهه نظري لازم هو يحط روحه في بلاستي وانا نحط روحي في بلاصته. اه شنو رايك في علامه الساعه اللي قالوا الشيوخ انها صارت خرافات. اه علم الطاقه الروحانيه مفهوم علم الطاقه لا لا اصدق هذه الامور اه وانما اؤمن اه بما يسمى تاثير الماده على الماده. يعني انسان تحطه في في بيت زجاج مده 20 سنه يكون أكثر حساسية من إنسان تحطه في بيت حديد مدة عشرين سنة ما هو رأيك محمد بن سلمان بن سعود هل سيجعل الإسلام غنوصي أم أنه ليس صغير محمد بن سليمان هو تابع السياسة الغربية ووضعوه في هذاك المحل يعني أنا قلتها قبل في أحد فيديواتي لو تريد السعودية أن تواجه إيران يجب أن تتطور وأن تكون أكثر حرية وأكثر إنسانية لأن من هو أكثر إنساني هو الذي سوف يبقى وهكذا يمكن العالم أجمع أن يدافع عنه وفي الحقيقة هذه مشكلة كبيرة لأن المشكلة ليس في محمد بن سلمان فقط وإنما في رؤساء القبائل وتأثير المجتمع اللي مرت به السعودية خلال 40 أو 50 سنة الفارطة سببت عدة مشاكل في العقليات رغم اللي فُما في السعودية في الجزيرة العربية كثير من اللادينيين والغنسيين أو الروحانيين الإنسانيين هذا لا مجال للشك فهمت؟ لماذا ندرس الغنوصيه في الكادستيم في مدارسنا لان الغنوصيه حتى حد ما يتكلم عليها يا ناديه لانها مصدر كل الاديان لا تدرس الغنوصيه اصلا لا حتى في اوروبا لا تدرس انا مش مؤمن باي دين بصراحه طبعا انت كما يقول المعري له عقل وليس له دين هناك الناس نصفان من له عقل وليس له دين ومن له دين وليس له عقل اللي هو حقيقة مطلقة وإن كانت توجد هي وكيف نصل ليس هناك، هناك حق ليس هناك حقيقة مطلقة والحق هناك حقائق وكل إنسان على حسب المستوى بتاعه ما لو أنا وإياك نتفقوا في فكرة يعني إحنا في هذيك الفكرة وصلنا نفس المستوى الوعي فهمت؟ لأن العلم هو درجات لازمنا نعترفوا أن التطور لا يقع إلا عن طريق الطفرات وتقدم أشياء على أشياء الفكر متاعك مثلاً أنت يعني يمكن يكون مقدمة لفكر جديد في المستقبل ما هو رأيك بالقابنجي رجل ممتاز وعمتوه حي لماذا مفهوم الغنوصية غامض وليس مفهوم الغنوصية ليس غامض لأنه في الحقيقة لا يتكلمون عليه لأنه المعرفة مساعدهم مش الناس الكلت تولي تعرف تصور يا نادية أنت تولي تعرف وأنا نعرف وجماعة الكل يعرفوا. يولي ما عادش فما أغنياء، ما عادش فما أصحاب سياسة، ما عادش فما أصحاب أه علماء دين، ما عادش فما حتى شيء. يولي والناس الكل معناتها نجموا نقولوا المعرفة تولي في متناول الجميع. إن كان ما قلتهم عن الحقيقة المطلة بمعنى هي نسبية وليس مطلقة لأنها متغيرة من شخص وتغير من شخص إلى شخص ومن منطقة إلى منطقة ومن إنسان إلى إنسان ومن زمن إلى زمان طبعا ما هي حقيقة الأمس ليس هي حقيقة اليوم هذا كل شيء يتغير. التغيير والتطور هو الثابت الوحيد في الكون آه ماذا تقدم لنا لمعرفة الغنوصية أنا عادي, عادي عامل بعض فيديوات آه في الغنوصية راي الغنوصية هي الفترة أرجع لروحك أرجع لروحك امشي مرة من عرشنا عمل الرحله كيما طول نحكي على الحج مفهوم الحج في الغنوصيه هو انك تعتزل تبعد على وسائل الاتصال هذه وتنعزل نوعا ما وتسمع نفسك من الداخل تسمع صوت ساعات يتكلم لك في وضنك فهمت آه الغنوصيه لا, لا تقرا في الكتب فهمت تعلم إلا عن طريق معلم لان يعني الغنوصيه هي الشكل الاول للفكر القاطع من المسلمات والاحكام المسبقه كالدين ثم تشكلت الغنوصيه طريقتها وهجم على الاغريق والفلاسفه هذا ما يقولون يا نبيل ولكن ليس صحيح انه كل الغنوصي الحقيقي يقول لك كل ما هو يك... لا تكتب الغنوصيه لا تكتب لا تكتب يعني لان الكتابه تقيد المعنى وتقيد المعرفه آه اذا الغنوصيه هي فلسفه طبعا ليس منفصلة عن الفلسفة أو آه هي الغنوصية آه لا يمكن أن نسميها فلسفة هي حس حس طبيعي آه نتيجة الوعي الفكري والمعرفة الفكرية هي حس طبيعي آه من, آه من الأكثر في هولندا المؤمنين أو الملحدين في هولندا أكثرهم ملحدين 70% ملحدين آه والعزلة الأشهر من اجل التفكر ليس بمفهوم التصوف وانما انصح انك تمشي في جزيره وتعوم عريان وتعيش كيما معناتها الانسان البدائي الاول فهمت ننصحك بالطريقه هذه فهمت تاكل الليشية شي ترقد فيني اللي شي حاول مش تعيش طبيعه الانسان الاول كيف لا تكتب لم افهم كيف لا تكتب لا تكتب لا تكتب يعني الفكره الغنوصي يقال شفاهيا هو القران جات من هي هو قران كلمه غنوصيه يعني القران هو الذي يقرا لا يكتب وهذاك علاش محمد كان يمنع كتابه القران فهمتوا بالسيف بشكتبو كتبوه ما يتكتبش ما يتكتبش ما تكتب علاش على خاطر وقت نكتب حاجه انا ونعطيها لك تقراها باش تقراها كما كتبتها بينما كي نقول لك حاجه وانت تقولها الآخر وانت تقولها الآخر وانت تقولها الآخر هكاكاً نجمع عقولنا الكل باش توصل هي فكرة أخرى انت شد عشرين 100 شخص وقلوا فكرة والآخر ينقل فكرة الآخر والآخر ينقل فكرة الآخر تو طيب يمكن في البعض 100 شخص تلقى نظرية علمية بينما كي أنا نكتب نص ونعطيه للآخر ونعطيه للآخر ونعطيه المليون واحد يبقى النص هو بيدو هذا هو مفهوم لا ما طيو میکتي نطولو مش نزيد زوز دقائق ونقطعوا البث لا يمكن فهم الغنوصية إلا بمفهوم العصر الذي نشأت فيه بكل جوانبه الروحية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية بالفعل سوفي كارتاجين وأنا متفق متفق معك آه كيف نجد معلم الغنوصية آه صعب جدا آه لماذا الثقافات الأفريقية شفاهية لأنها تأتي من الغنوصية خطر الغنوصية هي الأصل انتحها أفريقيا يمكن تقرب شويه التجربه الصوفيه ولكن نجم قول الصوفيه هي تقنين للغنوصيه. المهم شكرا لكم نتلاقاو غدوه نكتفي بهذا القدر. نتلاقاو غدوه نطرحوا موضوع اخر ونواصلوا نعديوا شهر رمضان مع بعضنا. تحياتي تنميرت وشكرا للجميع ومعا فيديو قادم وبسلامه. آه. بالفعل نبي الفلسفه الاغريقيه كانوا كان هذاك موضوع اخر هذاك موضوع اخر آه. طبعا يوم ما يوم... آه كان يمكن حامل جواز السفر الاسرائيلي زياره تونس شكرا شكرا لكم مع السلامه وما تنساش توزعوا الفيديو تحياتي ومع فيديو قادم وبسلامه تنمير للجميع وشكرا على الحضور نتاعكم وحاولوا باش توزعوا الفيديو اكثر شيء ممكن وتعلموا على الديريكت وقت يكون لاصدقائكم واحبائكم وتحياتي وبسلام